السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع عمارة ومدخل واتنين أسانسير دور تاسع فوقيها أدوار مش آخر دور آه موقع مميز جدا متفرعة من شارع لبنان تفاصيل كلها كاملة هتلاقوها أسفل الفيديو هنبدأ الأول ده مدخل باب الشقة وهنا العداد بنبدأ الأول أول ما بنخش المرى بالشقة نلاقي طرقة أول حاجة على يدنا اليمين المطبخ دي مساحة المطبخ طبعا عندنا غاز لو مرة مدخل وأمن وعندنا هنا بلكونة أو مكان للغسالة نقدر ان احنا نستخدمه عندنا الريسبشن هنا الخصوصية إن هو ليه باب بحيث اللي داخل من باب الشقة ما ينجرحش من اللي قاعد في الريسبشن ، ريسبشن قطعتين شقة ميزة إن مساحتها ميه وعشرين متر شقة سمبل جدا سعرها مميز للناس اللي بتحب المساحات الصغيرة عندنا هنا مكان باب بحيث انه بيعزل الغرف عن الريسبشن ده عندنا هنا الحمام في بلكونه صغيره تنفع للغسيل وفيها السخان راكب بنخش نطلع من الحمام اللي بيخدم الشقة كلها عندنا هنا الغرفة الاولانية دي مساحة الغرفة بعد كده هنخش على الغرفة الثانية دي عندنا كده الغرفة التانية وليها بلكونه ، ميزه ان الغرف مساحتها معقولة والتقسيمه بتاعتها كويسه طبعا للناس اللي بتحتاج المساحات الصغيره بصوا الفيو كل الشقه مش مجروحه من جميع الجوانب